Enskä tässä, moi! Tänään arvostellaan... ...alre-elokuva. Kuten kuvasta näkyy, jos joku on nähnyt on julistajan jossain kadun kulmassa, niin... ...siellä on tää hauki, siellä on punainen takki, ja siellä on hyvin blondi Mimosa Villamo. Villamo Mimska. Mä yritän tällä kanavalla sillä tavalla arvostella näitä elokuvia, että mä yritän katsoa niitä kenreittäin. Eli jos joku on kauhuelokuva, niin mä arvostelen sen sillä tavalla, että toteuttaako se sellaiset kenrelliset asiat, mitä tarvitaan mun mielestä hyvän, hyvän kauhuelokuvaan tai romanttiseen komediaan, tai jos yrittää olla joku hyvä toiminta-elokuva, esimerkiksi niin Die Hard ykkönä, kakkonen on jossain täällä, niin yltääkö elokuva että on oon katsonut näin sinne pilvenpiirtäjään, missä Bruce Willis heiluu, rikkoo ikkunoita ja ja sen yhden saksalaisen ja katolta alas. Niin yltääkö elokuvat siihen genre-juttuun, mitä se tavoittelee? Voi vitsi miten hienosti sanottu! Tänään ää, arvostelen siis Aurora-elokuvaa. Aurora-elokuva kertoo tällaista todella sitoutumiskammoisesta naisesta nimeltään Aurora. Hän on tällainen aika villi. Koko ajan käynnissä, Ihan siis koko ajan. Ja muistuttaa itseäni, kun mä olin jotain... Silloin kun mä olin 99-2000... 18 asti, niin mä oon ollut kans aikaisilla ja semmonen, että kuppi on mennyt. Ja... Niin ehkäkin käytetty niin kuin leluja. Niin mä ainakin samastuin tähän arroaan. Tollasia naisia on, niin kuin minä. Että on sillä hirveän kaunis vaikea sanoa miehille ei, ja sitten kuitenkaan ei halua sitoutua. Hän on tällainen nainen, joka, joka siis vihaa sanaa rakkaus. Siis suoraan sanoen, että se ällöttää sen se ei halua tota, tuntea sellaista tunteita itsessään. Johtuu varmaan hänen alkoholisti isästään ja omasta elämäntyylistään. Ja, ja Voimakastahtoinen, hyvin sanavalmis nainen, riemastuttava hahmo. Mimosa on tehnyt tästä hahmosta hyvin rakastettavan, vaikka se onkin vähän ärsyttävä, mutta se on niin sanavalmis ja se on niin hauska. No, kuitenkin tässä sitten tapahtuu käänne, sittenhän tapahtuu sen miehen, joka tarvii turvapaikkaa tyttärensä kanssa Suomessa ja hänen pitää mennä naimisiin. Ja tää mies tarjoaa tälle, vähän niin kuin Pretty Womanissa, 3000 euroa Pretty Womanissa, Julia Robertsin Richard Gere, niin siinä annettiin kolme dollaria. Richard Gere antoi se Julia Robertsille. Tässä elokuvassa tää mies tarjoaa Mimosalle 3000 jos se löytää hänelle jonka kanssa, voi mennä niinku tota naimisiin. Tää elokuva on ihan älyttömän hyvä tämmönen tutkielma, sanoisinko jopa siitä, että kuinka ulkomaalainen katsoo suomalaista kulttuuria. Me, minä katsojana, suomalaisena katsojana, katson kuinka ä, humoristista meidän kulttuuremme on. Kaikesta meidän angstiudesta, dokaamisesta, jopa saunomisesta on saatu hyvin, hyvin hauskoja asioita. Laitto mutta ainakin katsojana niin tarkastelee. Tosi mielenkiintoisella tavalla niin ulkoa päin sisään. Ah, kuinka näytös. Pääosan esittäjän mies on niin ihana, että mä en kestä. Hän on niin syötävän ihana ja täynnä semmoista runopoikamaista aivan mieletön. Ja Mimosan, heidän kemia on niin ihanaa ja olen valmis tämän rakkaustarinaan, mitä sitten onkin. Siis tosi hyvä, todella hyvä. Niin Romanttisuudesta ihan 4 kautta 5. Joitakin asioita jäin vähän ehkä kaipaamaan. Ää, olisi halunnut ehkä selitystä muutamille asioille ja niihin olisi voinut vähän syventyä, mutta Itkin lopussa ja sen sellaista. Itkeminen, 2-5. Mm, sen ei tarkoituisi olla mikään itkuvirsialako, mutta mä pari kertaa liikutuin tosi paljon. Hahmot. Mieletön kavalkaadi, mielettöviä näyttelijöitä Pamela Tola, ihan mieletön. Miitta Sorvali, ihan mieletön. Äh, nainen, joka en nimeä nyt muista, mutta esittää mimskukan parasta ystävää, ihan mieletön. Mimosan isä, aivan mieletön hahmo. Todella hyvät näyttelijäsuoritukset. Tämä pitää olla minuutin arvostelu. Ja nyt tää on ollut jo Kuusi minsaa. Leikkaa... Le... on sinulle leikkaa. Ne leikkaa tätä. Yleisesti ottaen mä sanoisin tällä tavalla, että Aurora on 4 kautta viis. Neljä plus kautta viis. on pieniä kysymyksiä, jonka mä olisin halunnut vastauksia. Mä oon niin onnellinen, että tämmönen lämmin henkin romanttinen komedia pystytään tekemään Su Suomessa. Se ei tuntunut väkinäiseltä, se ei tuntunut liian näytelyltä, mikä suomalaisella kuvissa joskus suodat, että näytellään niinku liikaa. Tässä oli niinku saatu niin hyvin kaikki toi tunnelma. Rento, ihana tunnelma, joka vaan niinku piti suosen niinku otteessa. Ja mä rakastin näitä ihmisiä, näitä hahmoja, vaan se haluaa viettää heidän kanssaan enemmän aikaa. Joten good job Aurora saa siis neljä sheriffin tähteä viidestä. yksi kaksi kolme, neljä. Sanokumme neljä plussa. Neljä plussa tonne. Pum. Kiitos. Siinä ens Tässä Tästä tulee mun lunileuma, mutta otan tämän sänkön ihan mikä on